Claus Iohannis, pentru România urmează o perioadă foarte interesant. Predintele Claus Iohannis a spus, după întâlnirea cu predintele Consiliului de Mintri ale Republicii Italiene, Paolo Gentiloni, ce au discutat despre viitor, în mod special despre perioada în care România va prelua predinia Uniunii Europene. În cu ce pentru România vine o perioadă foarte interesant, o perioadă de test. De la unui anuarie România va prelua preedinia Uniunii Europene. Am discutat despre cadrul multeanual 2020, care va trebui discutat inclusiv în timpul preediniei României. În acea perioadă vom avea de rezolvat și complicatul dosar al Brexit, a spus Klaus Iohannis. Președintele a se precizeze faptul că Italia este al doilea mare partener al României. I-a leudat faptul că Italia a primit cu brațele deschise o mare comunitate de români. Românii din Italia s-au integrat foarte bine, i-au fost foarte bine primii, a spus Iohannis.